Jag hoppas att ni har hunnit bekanta er med vår sida pedagogen där ni hittar lite matnyttigt ni som arbetar i skolan. Under flikarna i huvudmenyn har ni sidor med allt från information, tips och användbara länkar till att kunna boka exempelvis robotar och microbits. På startsidan finns nästan 400 länkar till undervisningsmaterial som stöd för lärare i de olika ämnena. Man kan gå in och filtrera efter stadie. Från förskola, fritids, ända upp till gymnasiet. Ett tips är att gå in i andra ämnen än det ämnen man har. Du kanske hittar något som är överförbart till just ditt ämne. För att göra det lättåtkomligt så ska jag visa hur du kan göra den här sidan till en app som du lägger i aktivitetsfältet. Inget mer letande bland favoriter eller hur var adressen nu då? Till att börja med så startar du upp Edge och skriver in gavle.se slash pedagog i adressfältet. Vi har tidigare tittat under de här tre prickarna uppe till höger. Och det är här vi ska gå in nu också. Sök upp appar. Och i den lilla rutan som kommer upp väljer du Installera den här webbplatsen som app. Nu får du upp sidan som en webbapp. Och det du ska göra nu är att fästa appen i aktivitetsfältet så att den inte försvinner. Du ser ikonen längst ner. Högerklicka på den och välj Fäst i aktivitetsfältet. Och så var det klart. Nästa gång du funderar över var du kan hitta bra lektionsunderlag så behöver du bara klicka på ikonen och webbplatsen öppnas.